<تصفيق> <تصفيق> فكل ما كان حاسس <تصفيق> بالخطر ضرب <تصفيق> النار زي المطر في <تصفيق> كل ما كان حاسس بالخطر ضرب النار زي المطر عدويا عادي اكتر قوانين العالم علينا بتحور لو انت ضعيف بقى تتعون ايدك في مياق داية في نار الصحراء بايدك تبقى عمار زماننا لف بينا ودار لو غدر مش مع انوار هيلاقوك مضرب النار واللي علي, علي عليك هيصير قبل وقبلك ماتو كتير اتكلم مين ومفيش كبير سنين كتير قوموا التحضير كل والله اكبر يوم والتاني احنا بنكتر لو كنت مكاني يمكن تقدر لو نربط يمكن يتكرر كافح ناضلهم واتحرر حاول دايما تعمل خير كل شيء طريق علشان تغيير صدقني الوضع الحالي خطير عاوز لسه كتير دول فريقين انا في الخير لازم تختار بعد التفكير عاده وحصاره لابوها دمار ولا راهم حق الجار عاده دقيق مسمار وكله جار عليا شافونا قالوا ليه روحوا الناس منسيه عشان في الضلمه نسوان ومخدرات والناس ملهيه ولعب مش في ولا كان يوم فيا ودماغ شوادها منسيه والقاضيه جايه جايه احكام عرفيه وماسونيه نهايتكم على قدية الناس بتموت حواليا وانا عارف جاي الدور عليا في الحياه بناضل طب قول لي ايه اللي فاضل لو تبكي في يوم عليا خسرت كل اللي حواليا مت في رايه وسبت ورايح لم مترصصين وعدها متربصين وجناحه ومخروطين شايلين الظل وماضيين وبرضه مش عاجبين ولحد الموت مكملين عايشين مرغمين في احوالنا دي كارهين وفي اروحنا محاربين ومحاوطانا من سنين عن الموت وبرضه مقبلين هنا على الخطر ضرب النار زي المطر وهم حاسين بالموت ايام هنا صعبه خيرها تفوت وعايشه ايام بتفوت ومحدش نام من غير العشاء انا عمري ما هنسى طعم الاسى لو عملت الخير نسى بس الشر بيفتكروا لك لو عمرهم ما هينسولك قاعدين بيخططولك مهما تعمل طبع الناس ما بيتغير حاجات كتير دلوقتي تحير حاول تاني انك تتغير ما تشلش في قلبك شر لاخوك اوعك تنسى اللي ربوك أهلك يوم لا تهلك اللي منك يحفظ سرك حذر مني أنا اللي حدودي ما تستحملش تكون في جنودي عديت يتمنوا موتي عملت ايه في سكوتي في اللي اشتروني وفي اللي دلوقتي خلاص سمعوني علشان بطالب بحريتي في كل مكان حاسس بالخطر ضرب النار زي المطر ننام ونقوم حاسين بالموت أيامنا صعبة أخرها تابوت وعايشة وماشية أيام بتفوت ومحدش نام من غير العشاء أنا عمري ما هتسمع لو عملت الخير يتنسى